Demokrati er ytringsfrihed. Når man gider at høre på, hvad andre siger, selvom man egentlig er dybt uenig med dem. Yeah, Ja yeah, demokrati er yeah, great! Demokrati betyder ufortrøden tillid mellem mennesker. Retten til at tænke frit. Mænd må også have lov til at stemme. Demokrati for mig er, at alle kan blive hørt. Demokrati er et samfund, alle har del i. Plastikers!